وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرها نقمورا فإن أمن بعضكم بعضا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السَّمَاءِ موسوعة بِهِ للعلوم الإسلامية كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إلا <سؤال> وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عنا واغفر لنا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 لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات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 وأخر وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه اردت مِنهُ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تُغْنِيَ عنهم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 كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس المهاد قد كان لكم آية في فيتين التقطا فيتين هي تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة ترونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء الشَهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والقناطير المقنطرة من الذهم والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة